Συχνά ακούω παιδευθές πωλήσεων να λένε ότι θα πρέπει να δίνουμε στους υποψηφίους μας δύο επιλογές για ραντεβού. Σε βολεύει, α πούμε, την Τρίτη στις 11 το πρωί ή την Δετάρτη το απόγευμα στις 7. Αυτή η τεχνική μπορεί να δούλευε κάποτε, αν όμως δεν θέλετε να ακούγεστε και να είστε χειριστικοί, προτείνω να την αλλάξουμε. Στο σημερινό μάθημα θα δούμε πώς κλείνω ρεδευού χωρίς να με και πώς μπορώ να κρατήσω τη στάση μου όταν μου προτείνουν μέρες και ώρες που δεν μπορώ αντί να αλλάζω συνεχώς όλο το πρόγραμμά μου για να κλείσω το με κάποιον συγκεκριμένο υποψήφιο. Γεια σα είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό marketing δημιουργό του GreekCoach.gr και του προγράμματο επαγγελματίε του μέλλου στο futurepro.gr και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω ανθρώπου που ασχολούνται με το δικτυακό μάρκετινγκ και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούριε στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, κάντε εγγραφή πατώντα το κόκκινο κουμπί για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίση μπείτε στο GreekCoach.gr καθ' αυτό για να βρείτε πάρα άρθρα και βίντεο με ιδέε και συμβουλέ που θα σας βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σας. Στην πενταόρια εκπαίδευση της Ακαταμάχητης Πρόσκλησης δίνω τα βήματα της Φόρμουλας Πρόσκλησης, τα οποία είναι ο χειρτισμός, η πρόκριση, η πρόσκληση και το κλείσιμο σε δράση. Αυτά είναι τουλάχιστον τα 4 βασικά βήματα. Υπάρχουν και κάποια άλλα επιμέρου. Αν δεν έχετε μελετήσει την πενταόρια εκπαίδευση και ασχολείστε με τι πωλήσει, με το δικτυακό μάρκετινγκ, με το MLM, τις απευθεία πωλήσει, θα σα πρότεινα οπωσδήποτε να τη μελετήσετε και να την ακούσετε ξανά και ξανά 10 με 15 φορέ. Μπορείτε να την βρείτε στο GreekCoach.gr κάθετο invite. GreekCoach.gr κάθετο invite. Ένα βήμα που βλέπω συχνά ανθρώπου να μην κάνουν σωστά είναι το τελευταίο βήμα. Το κλείσιμο σε δράση. Το κλείσιμο σε δράση είναι το σημείο που κάνουν συγκεκριμένο το ραντεβού. Δηλαδή πότε θα βρεθούμε ή πότε είναι η παρουσίαση που θέλουν να παρακολουθήσουν, πού θα βρεθούμε, πώ θα συναντηθούμε, τι ώρα κτλ. Συχνά ακούω εκπαιδευτέ τη πολίσεων να λένε ότι θα πρέπει να δίνουμε στου υποψηφίου μα δύο επιλογέ για το ραντεβού. Για παράδειγμα, σε βολεύει αύριο το πρωί στι 11 ή μεθαύριο σε 7 το απόγευμα. Λοιπόν, αυτή η τεχνική κάποτε μπορεί να δούλευε. Αν όμω δεν θέλετε να ακούγεστε και να είστε χειριστικοί, προτείνω να την αλλάξουμε. Η άλλη επιλογή που διδάσκεται συνήθω είναι να δίνετε δύο επιλογέ πιο γενικέ. Σε βολεύει καλύτερα πρωί ή απόγευμα, σήμερα ή αύριο, στι 6 ή στι 8. Αυτό είναι ένα προτιμότερο τρόπο για να κλείνω ραντεβού. Μία βελτιωμένη επιλογή και αυτή που ακολουθώ συνήθω είναι η εξή. Α πούμε ότι θα του στείλω κάποιε πληροφορίε για να παρακολουθήσει και μετά θέλω να κλείσω ένα μαζί του για να συζητήσουμε τι πληροφορίε που του έχω στείλει. Του λέω λοιπόν το εξή. Πότε θα θέλει να μιλήσουμε αφού δείξει πληροφορίε. Το αφήνω δηλαδή ανοιχτό. Αυτό δίνει μεγαλύτερη ελευθερία στον υποψήφιο. Όταν νιώθε αυτήν την ελευθερία, δεν νιώθω ότι πιέζεται και είναι πιο δεκτικό στην όλη η επικοινωνία μαζί μου και μειώνει πάρα πολύ τι πιθανότητε να μην εμφανιστεί τελικά στο ραντεβού μα. Οπότε λέω πότε θα θέλει να μιλήσουμε αφού δείξει τι πληροφορίε. Ή αν θα ήθελα να κλείσουμε ένα ραντεβού, θα ρωτούσα πότε θα είχε 30 λεπτά μπροστά στον υπολογιστή να σε καλέσω να σου δείξω μερικά πράγματα στο Το αφήνω, δηλαδή κάπως ανοιχτό. Τώρα κάποιο θα σκεφτεί, Νέθοδορή, ναι, καλά τα λε εσύ που δεν έχει άλλη δουλειά και ασχολείσαι μόνο με αυτό. Αλλά εγώ έχω μια πρωινή δουλειά, οπότε μπορώ μόνο τα απογεύματα. Το καταλαβαίνω αυτό και εγώ έχω πολλέ άλλε ασχολίε και δεσμεύσει. Οπότε το ότι το ρωτάτε πότε μπορεί, δεν σημαίνει ότι θα δεχτείτε οτιδήποτε σα προτείνει. Αν γνωρίζετε ότι το πρόγραμμά σα είναι δεσμευμένο τα πρωινά και μπορείτε μόνο τα απογεύματα, μπορείτε να τροποποιήσετε την ερώτηση ω εξή. Ποιο απόγευμα θα έχει 30 λεπτά στον υπολογιστή να σε καλέσω να σου δείξω μερικά πράγματα στο Ιντερνετ για τη δουλειά, ή ποιο απόγευμα θα θέλει να μιλήσουμε για να συζητήσουμε τι πληροφορίε που θα σου στείλω. Θα συνεχίσω όμω με το προηγούμενο παράδειγμα για να δείτε πώ το οδηγώ τελικά για να κλείσω ένα ραντεβού σε χρόνο που βολεύει εμένα και πώ κάνω συγκεκριμένο το ραντεβού μα και επίση ποια είναι η στάση μου γύρω από όλο αυτό. Οπότε λέω πότε θα έχει 30 λεπτά κτλ. Τώρα, εδώ η εμπειρία μου έχει δείξει ότι οι περισσότεροι δεν δίνουν συγκεκριμένη απάντηση. Αν δώσει καλώς. αν όχι, συνεχίζω. Οπότε λέω: Πότε θα έχει 30 λεπτά κτλ. Αν δω ότι δεν απαντάει, λέω: Θα σε βάλετε καλύτερα πρωινά ή απόγευμα. Τι Απόγευμα. Ωραία. Μπορεί αύριο στι 7» Ή ωραία. Αύριο το απόγευμα βλέπω ότι έχω χρόνο στι 7». Μπορεί. Ωραία. Θε να το κάνουμε μέσω βιντεοκλήση στο Messenger, στο Zoom ή με FaceTime. Τέλεια. Οπότε αύριο στι 7 θα σε καλέσω στο Messenger και θα χρειαστεί να έχει περίπου 30 λεπτά όπω σου είπα. Ισο και okay με αυτό. Τόσο απλό. Ακούστε αυτό το μάθημα ξανά και ξανά, σημειώστε τη γλώσσα επικοινωνία που χρησιμοποιώ, κάντε την εξάσκηση ξανά και ξανά και αρχίστε να την εφαρμόζετε. Τώρα, βλέπω πολλού που κάνουν το εξή. Δέχονται ραντεβού, οποιαδήποτε ώρα προτείνουν υποψήφιό του, ακόμα και αν είναι σε ώρα που δεν μπορούν, και μετά μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν άνω-κάτω το πρόγραμμά του, απλά και μόνο για να είναι στο ραντεβού με τον υποψήφιό του. Δεν θα το πρότεινα αυτό. Η στάση μου είναι η εξή. Θα πρέπει να μπορεί τι ώρε που μπορώ κι εγώ. Πρόκειται να κλείσουμε ένα ρεντεβού. Δεν είναι ότι εγώ θα πρέπει να γυρίσω τον κόσμο ανάποδα για να μπορέσω να εξυπηρετήσω την αυτού εξοχώ της. Αυτό που έχω εγώ είναι μια λύση στο δικό του πρόβλημα, στις δικές του ανάγκες. Θα πρέπει εκείνος να προσαρμόσει το δικό του πρόγραμμα για να βρει χρόνο να βρεθεί μαζί μου. Θα μου πείτε πάλι ναι, το λες εσύ τώρα που έχεις ένα μεγάλο δίκτυο κτλ. Όχι. Αυτή ήταν η στάση μου και όταν ξεκινούσα να χτίσω το δίκτυο που έχω τώρα, και είναι ένα από του λόγου που μπόρεσα να χτίσω ένα μεγάλο δίκτυο. Γιατί είχα τη σωστή στάση. Πρώτα έρχεται η στάση, και μετά το αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε ξανά μερικά παραδείγματα. Οπότε λέτε εσεί, πότε θα θέλει να μιλήσουμε αφού δει τι πληροφορίε. Και λέει, υποψήφιο, μπορώ αύριο το πρωί στι 10. Λέτε εσείς, αν δεν μπορείτε το πρωί. Κοίταξε, πρωινά δεν με βολεύει. Θα μπορούσαμε το κάνουμε μετά τι 5. Ο υποψήφιος. Ναι, οκ. Okay. Οπότε λέτε εσεί, ωραία, σε βολεύει να τα πούμε στι 5.30 και λέει υποψήφιο, οκ. Okay". Οπότε λέτε εσεί, σε ποιο τηλέφωνο μπορώ να σε καλέσω, σε αυτό που μιλάμε τώρα, και λέει υποψήφιο, ναι, ωραία. Οπότε σου στέλνω τι πληροφορίε, τι βλέπει και μιλάμε αύριο στι 5.30 σε αυτό το τηλέφωνο. Ή, πότε θα έχει 30 λεπτά προς τον υπολογιστή να σε καλέσω να σου δείξω μερικά πράγματα για τη δουλειά. Και λέει υποψήφιο, μπορώ αύριο στι 10 το πρωί. Κοίτασε, πρώτα ναι, δεν με βολεύει εμένα, θα να το κάνουμε το απόγευμα μετά τι 6. .00. και λέει υποψήφιο, δεν μπορώ τα απογεύματα, εργάζομαι. Οπότε μπορείτε να πείτε εσεί: Το καταλαβαίνω αυτό. Θα ήθελα να το κάνουμε το Σάββατο. Ή μπορείτε να πείτε: Χン, οκ, κοίταξε, το καταλαβαίνω αυτό. Και αυτό που έχω να σου δείξω: Αν τελικά το κάνει και ασχοληθεί με αυτό, είναι κάτι που θα σου βοηθήσει πάρα πολύ στο να απελευθερώσει αρκετό χρόνο από την άλλη σου εργασία. Θα μπορούσε να ζητήσει να πα λίγο πιο αργά σήμερα, ή να φύγει λίγο πιο νωρί, ή να πάρει ρεπό αύριο για να μιλήσουμε. Η παράδειγμα μπορεί να πει υποψήφιο: ε, Δεν μπορώ αύριο το απόγευμα γιατί έχω ροδευούμε τον γιατρό. Χμ, hm. θα μπορούσε να το αλλάξει. Τώρα θα σκέφτεσαι τι να αλλάξει ροδευούμε γιατρό. Πασ καλά. Ναι, προφανώ. Τόσο σημαντικό είναι αυτό που θα του το δείξω. Αυτή είναι η δική μου στάση, τέλο πάντων. Περισσότερο γι' αυτό και ανάλυση για το βήμα κλείσιμο σε δράση θα μάθετε στην εκπαίδευση Ακαταμάχητη Πρόσκληση, την οποία μπορείτε να βρείτε μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετος Invite. greekcoach.gr κάθετος Invite. Θα βρείτε το link στην περιγραφή του βίντεο. Αποκτήστε την εκπαίδευση και ακούστε την 10 με 15 φορές. Κρατήστε σημειώσεις. Χρησιμοποιήστε τη γλώσσα επικοινωνίας και θα μπορέσετε να κλείνετε πολύ πιο αποτελεσματικά ραντεβού. Εσείς πώς κλείνετε ραντεβού? Μοιραστείτε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε στα σχόλια και βοηθήστε και άλλου να μάθουν από εσά. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και επίσης θα το εκτιμούσα αν το μοιραζόσασταν και με άλλα άτομα που πιστεύετε ότι θα του βοηθούσε. Κάνετε πράξη στη σημερινή ιδέα, κλείστε τα ραντεβού σα χωρί να σα στείλουν ο μοθοδορήσα ραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα. Αν σου άρεσαν οι ιδέες που μόλις άκουσες το βίντεο και θέλεις να μάθεις πώς μπορείς να δουλέψουμε μαζί μου σε προσωπικό επίπεδο, προσφέρω μία επιχειρηματική ανάλυση διάρκεια 30 λεπτών που είναι εντελώ δωρεάν. Μπες στο greekcoach.gr καθέτος free, συμπληρώσε τη φόρμα και θα σε καλέσω να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού για να συζητήσουμε Ποια στοιχεία, ποιε στοιχεία τη επιχείρησή σου χρειάζονται βελτίωση αυτή τη στιγμή και πώς μπορείς πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά να φτάσεις προς το στόχο σου. Μπες στο greekcoach.gr καθέτος free.